נתון שגלוקוז מגיבים חמיצان כדי ליצור דוד החמצה ת parchment ומים איזו מסה של חמיצان בגרמים דרושה כדי להשלים את עם 25 גרם של גלוקוז. רוצים לדעת גם מהי מסה של דוד החמצה ת parchment של מים שנצצרו. נכתוב משבר התגובה. נתון שגלוקוז מגיבים חמיצان כדי ליצור דוד החמצה ת ומים. לוקוז C6H12O6 נגיב מ מולקולת חמצם O2 בעלת שני אטומים התוצרים הם דו תחמוץ את ומים אני מקווה מבינים כמובן שיש 25 גרם גלוקוז, כמה חמצן דרוש כדי להשלים את התגובה עם הגלוקוז הזה? וגם כמה דו תחמוץ לדבחמן וכמה מים ייווצרו בגרמים? זאת שאלה בסטוייך יומטריה. אם <מתבש> כבר שאתם זוכרים מהסרטון הקודם, שהדבר הראשון שצריך לעשות הוא לאזן את המשוואה. בואו נאזן את המשוואה. תמיד כדאי להתחיל עם המולקולות הכימס ובחרות, ולהשאיר את הכי כי אלה הכי קלות לאיזום מצד שמאל כאן ישנו לנו שישה פחמנים בכל צד שמאל בצד ימין יש לנו רק פחמן אחד נכפיל זה ב-6 עכשיו יש לי שישה פחמנים משני הצדים תפל עכשיו 12 מימנים בצד שמאל של המשרא כל השני מסר נמצאים כאן בגרוקוז כמה בצד ימין יש לנו עוד 2 מימנים. נפיל את 6 לא כלכלתי את האיזון של הפחמן, כך שזה לא אמור ש dzieה תלום. עכשיו יש לנו 2 מסע מימנים בשני צד בי המשוואה. 12 כאן, 12 שם. עכשיו נאזן את החמצן. אישרתי את זה לסוף. יש לנו רק מולקולה אחת של חמצן, זה הכי קל האיזון. כמה ימין? 6 כפול 2 כאן, 12 חמצנים כאן, יש לנו עוד 6 פה עוד 6 חמצנים יש לי 18 חמצנים לצד ימין של המשוואה צריכים שיש 18 חמצנים לצד שמאל של המשוואה כמה יש לי פה? יש לי פה 6 חמצנים צריכים עוד 12 כאן כל, זה הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו אני רוצה להוסיף פה מקדם כלשהו כי זה ישנה את הכל אבל אני רוצה להוסיף מקדם כאן זה יש לנו 18 בצד ימין, יש לנו כבר 6 בצד 12 כאן, נוכל לזה ב-6. עכשיו, הכל מאוזן, יש לנו 6 ב-80 בכל צד, יש לנו 12 מימנים בכל צד, יש לנו 18 חמצנים, 6 כאן ו-12 כאן, 12 כאן, 6 כאן, יש 18 חמצנים, יש לי הדבר הבא שצריך לעשות לחשוב כמה מולים של מגיבים יש לנו. נתון שיש לנו 25 גרם של גלוקוז. בואו נחשב כמה מולים לגרם, או כמה גרמים למול, יש לנו במולת לטה גלוקוז. יש לנו פה את כל המפילים, פחמם, חמצן ולממן. בואו נסתכל מהם מה המשקלים האטומיים מה שלהם. פחמם, חמצן ולממן, די נפוצים. בשלב קושר אולי תרצו לזכור את המשקלים שלהם תציין לציין את האדם שכתב את הטבלה המחסורית בה אנחנו משתמשים שמו לבן הנסדרי קיבלתי את זה מהוויטיפדיה יש לנו בה אני זה לאדם שבנה אותה יש לנו חומצן משקלו האטומיום 15.9999 בדרך כלל 16 אני אכתוב ככה חומצן הוא... חמשה נקודה תשעה תשעה תשעה. דוקמיה פחמן יש מימן, מימן מימן, נאכלי. פהו התבלם יש לנו פחמן, המשקל אתם יש לו F משקל הוא את הפחמן, משכלה אטום ישר קורקון ושתיים זה נקודה F S חתים זה שבע מימנ זיכרו שמשכלים אטומים או מוציינו משכלים שכול זה יתתפים שליש סוד את הנקודה ארצ דחן נקודה F S F S שבע שני מהו משקל האטומי של גלוקוז, משקל האטומי של גלוקוז נגלול קצת מטה, המשקל האטומי של גלוקוז הוא 12.011 כפול 6 ועוד 12 פעם אימן, החישוב, זה 16 נהגל את זה ל-12, ואת זה נהגל 1 ככה החשבון יהיה יותר פשוט. זה זה ככה. אחר זה, המשקל האטומי של גלוקוז הוא 6 כפול המשקל האטומי של פחמן, 6 כפול 12, יש פעמים 12, ועוד 12 כפול המשקל האטומי של מימן, ועוד 1 כפול 12 המותר, 12 כפול 1 כדי ביות תפילים, 12 כפול 1 ועוד 6 כפול המשקל האטומי של חמצה. 6 כפול 16. מה התוצאה? 6 72, ועוד 12 ועוד 6 כפול 16. 36 זה 96. <עכשיו> ייקח את המחשבון. 72, ועוד 12, ועוד 96, שווה 180. המשקל האטומית של גלוקוז הוא 180. נתחיל לפתור השאלה. יש לנו 25 של גלוקוז. תכתוב של גלוקוז. אנחנו רוצים לכתוב את זה במונחים של מולים של גלוקוז. אנחנו רוצים שהגרמים יצטמצמו, הגרנים צריכים להיות במחנה, נכון? כאן הם במכנה, אני מחלק אותם באותה יחידה, יצטמצם. אנחנו רוצים את הגרמים של הגלוקוז במחנה, ואת המולים של הגלוקוז במכנה. כשנעשה את החישוב, זה, להתכזז עם זה, וישרו לנו מולים. כמה גרמים יש לנו במול, נחשב את זה. 180, זה 180 כאן. יש לנו מספר אבוגדור של מולקולות, הן יהיו בעלות של 180 גרם. זה המידע שקיבלנו כשחישבנו את המשקל האטומי של גלוקוז, נבצע את החישוב, היחידות האלה מסצמצמות עם היחידות האלו, של 25 כפול 1 חלקי 180, זה שווה 25 חלקי 180, היחידות שנשארו הן מולינג של גלוקוז. למה שווה 25 חלקי 180, הראלי אגיד את סמוך 55. אני אצ'ה ניסיון של 30 צפורות נפש מוטי'ות. אני לא רוצה לדמק מה ניסיון של 30 צפורות נפש מוטי'ות. רק אני מנסף ניסיון. אני מנסה זה. אני מנסה קרוב. אני מנסה לATOMי. אני מנסה לעבוד מולים של גלוקוז עכשיו עלינו לחשב כמה מולים של חמצן דבר ראשון עלינו חשב כמה מולים של חמצן ברושים עבור כל מול של גלוקוז אנחנו יודעים זאת, זה 1 ל-6 לכתוב זאת זה ייתן לנו כמה מולים של חמצן צריך כדי להשלים את התגובה אנחנו צריכים לפטר של גלוקוז, נרשום אותם בו מולים של גלוקוז דורשים כל מול דרום של גלוקוז שקיבלנו כשאיזלנו את המשוואה אבל כל מול של גלוקוז דורשים לנו 6 מולים של חמצן, דורשים 6 מולים של O2 מה אנו מקבלים כאן? המולים של גלוקוז מצטמצמים אימא מולים של glucose. נحن מחפדים 6 כפור fs 6. זה זה כפול 6 שווה fs נקודת לנו מולים של חמצן. אנחנו יודעים כמה מולים של חמצן מולקולת חמצן, עלינו חשב כמה זה בגרמים נכתוב זה כאן 0.833 מולים של מולקולת חמצן דרושים נכפיל את זה אנחנו רוצים לקבל זה בגרמים נכתוב מולים של חמצן במכנה נכתוב בגרמים של כמה גראמים של O2 יש במול? אנחנו יודעים שהמשקל שה האטומי של חומצם הוא 16. משקל האטומי של מולקולות שחומצם שני אטומים כאלה שווה ל-16 כפול 2, וזה שווה ל-32. זה 32 גרם בכל מול. כשמבצעים את החישוב, המולים של O2, קומצאן, קומחנץ, יש לנו 16 נקודות. 26, 7, טוב. שווה 26, 26, 26.7 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, סיימנו חלק אחד של השאלה, יש לנו עוד שני חלקים. תחזור לשאלה. כבר מהי מסת החמצן הדורושה להשלמת התגובה, נסמן שכבר עשינו את זה. עשינו את החלק הראשון. על השואני אותנו איזה מסות של דו תחמוץ את הפחמן ושל מים נוצרים מהתגובה עלינו, חשבת דו תחמוץ את הפחמן ואת המים. אוקיי, נחזור לכאן, אנחנו נעדיף שיש לנו 0.139 נקודת אחת שלוש תישה מולים של גלוקוז כשאנחנו צודק בחלק הראשון. הפסד נקודת אחת שלוש תישה מולים של גלוקוז. כשכודם מגדוד החמצת הפחמן. אבל כל של גלוקוז נוצרים שישה מולים של גודדת החמצת הפחמן. ואולם זה קנה, בואו שם הוא אחד. עבור כל מול של גלוקוז, נוצרים שישה מולים של דוד תחמוצת הפחמן, נפטור זאת. דוד כל מול של גלוקוז, לנו שישה מולים של דוד תחמוצת הפחמן, C או שתיים. את זה מאיזון המשוואר. 1 חלקי 6, כי אני רוצה שזה יצטנצם עם המולים של הגלוקוז. מולים של glucosamone, מולים של glucosamine. זה מיצטמצם לזה. זה יש שש כפול EFST מקודא אחד של 28. מולים של C2 ולמידים את התוצאה, כבר חפלנו קודם, 6 כפול 0.139, זה שווה ל-0.83380 של CO2. ועשינו את הפישוב הזה. אני לא רוצה לקפוץ יותר מדי שלבים, אבל אנחנו רואים כאן כל מול של גלוקוז, יש שישה מולים של שישה מולים של ושישה מולים כבר קיבלנו 0.83380 של חלצן, אנחנו גם מקבלים 0.83380 של דו, תחמוץ את הפחמון. עשינו את אותו דבר, יצאנו את אותו חישוב בדיוק, כבר כל מול של זה, של שישה מול של זה, כל שישה בזה, של שישה בזה, ושישה בזה. לפי אותו היגיון, אפשר את אותו הדבר עם מים, יאננו של נכון? הוא כל מול של דוד תחמושת ה parchment, שהוא מול, מה זה מספר מולים נראה מה שרשמו קודם. מטפח מון יש משקל סגולית 12 ולחמצם 16. משקל האטומי הוא 12 ועוד 16 כפול 2. כלומר 12 ועוד 62 שזה שווה ל-44. ניצורים 0.8338 שדו תחמוץ תחמון. ויצוננו לחשב כמה גרמים יש למון. כתוב את המולים של דוד תחמוצת הפחמן במכנה, כי אנחנו רוצים שזה יצנצב, וישנו גרמים של דוד הפחמן. אני יודעים שהמשקל האטומי של דוד תחמוצת הוא 44, זאת אומרת מול אחד של דוד תחמוצת הפחמן, זה 6.0, 22 כפול 10 בחזקת 23 מולקול של דוד תחמוצת הפחמן, יש 44 גרם, זה יהיה 44 כפול 0.833, זה 0.833 כפול 44, שווה בטוב טוב ל-36.7 ל-36.7 גרמים של CO2, בי תחמוץ את הפחמיים אז מה ציימנו? כמה גרמים של מים נצא אני יודעים שזה אותו מולים, כמה גרמים זה שווה של מים 2 כפול 1, נכון? כי יש לנו שני מימנים, ועוד שישה עשר, שווה ל-18, והתחלנו עם 0.833 מולים, כלומר, אם 0.833 מולים של מים, עלינו להכפיל את זה במספר הגרמים של מול של מים, חד מול של H2O, פעם נוספת, אנחנו רוצים את זה. לא מפנה כדי שזה יצטמצם עם זה שלא מונה. לאחרד mm -hmm. מול של H2O יש מסה של 18 גרם. יש לנו 18 גרם של H2O. הם יצטמצם עם זה, ניקח את המחשבון. 18 כפול 0.833 שווה ל... 14.994 נגל את זה ל-15.0 ניצור 15.0 15 גרמים של מים זהו זה קיבלנו שאם 25 גרם של גלוקוז כפי שכתוב בשאלה תדרשו לנוצרים 6.7 גרם של חמצן כדי להשלים את התגובה ונוצרים 36.7 גרם של דו תחמוץ את הפחמן ו-15 גרם של מים.